رب تعالیٰ کو پانچ وقت کی نماز ہی نہیں چاہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو ذرا بندے بڑے لگے پھرتے ہیں بڑی دنیا لگی پھرتی ہے لیکن رب کا بندہ وہ ہے جو رب کے بندوں سے محبت کرتا ہے